السلام عليكم ورحمة الله ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نتعلم في الفيديو ده نعمل فيديو سريع ازاي ممكن نغير الصنجلاص اللي موجودة دي، طرق بسيطة جدا وسهلة، أول حاجة هنعملها هنفتح اللير دبل كليك على كلمة باك جراوند ونضغط اوكي بعدين هنروح نحدد احنا عايزين نحدد الجزء ده اللي فيه الصنجلاص هناخد الكويك تول نضغط عليها كده بعدين كمان مره هنا طبعا لو محتاجين اي اضافه بنزودها وبعدين نروح هنا على العلامه دي اللي فيها البلاك اند وايت نضغط عليها كليك ونختار gradient ماب نضغط عليها هنلاقي هنا gradient نقدر نغير اللون اللي احنا محتاجينه ونضغط عليها دبل كليك وندخل هنا نختار اللون مثلا انا هختار لون من درجات الاصفر كده نضغط أوكي بعدين ممكن نسحب اللون ده شوية كده عشان نغمقه أوكي بعدين نضغط أوكي بعد ما خلصنا اخترنا اللون ندخل تاني على اللير بقى عندنا الصنجلاس بالشكل ده طبعا هي شكلها كده مبين إن هي فيك فعايزين نغير ال... الإضاءة بتاعتها هندخل هنا على دي ونختار Light Burn في هنا لينار بيرد. نضغط عليها وبعدين ممكن هنا نقلل الاوبستي شوية كيس ان تطلع شكلها اكتر على حسب الدرجة اللي احنا محتاجين نخليها. وبكده نكون غيرنا شكل جلاس بطوات بسيطة وسهلة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. واشوفكم بفيديوهات في جديدة. شكرا.